Я боюсь його, я бежу будь-що. Буйчок... Житель масиву Катіонський Сергій каже, біля його будинку борщівник не росте вже кілька років. Я боюсь його, я би будь-що косив. Воно може попече, так що кукурудзу може косити, а це ні. Цьогоріч звернень від жителів обласного центру до лікарень було чотири щодо опіків, спричинені борщівником. Два з них – до обласного дерматовенерологічного центру, розповідає головний лікар Олег Каденко. Каже, що слід робити в першу чергу. Треба припинити дію вражаючого чинника, яким чином? Змити це. Принципово наступні два-три дні не з'являтися на сонце. При формуванні опіку терміново звернутися до лікаря, тоді Буде гарне заживлення і не буде рубці. Керівник підрядної організації Олександр Гаврилюк цьогоріч, четвертий рік поспіль, виграв тендер на скошування борщівника. Не на камеру чоловік говорить, всього у бригаді три робітника, які працюють над знешкодженням отруйної рослини. Додає працівники повністю оснащені захисними костюмами, паливно-мастильними матеріалами та необхідними обладнаннями. Знешкоджують борщівник на території Хмельницької громади методом косіння. Розповідає головний спеціаліст відділу з благоустрою Віталій Гаврилюк, враховуючи те, що росте переважно в біля водойм, застосування пестицидів або інших хімічних засобів неможливе, тому що є стаття 61 земельного кодексу, стаття 87 водного кодексу, які забороняють використання в охоронній зоні водних об'єктів, застосування важких пестицидів. Для викошення борщівника дуже важливим є час косіння та терміни, каже екологиня Людмила Казімірова. Косіння треба проводити до того часу, коли є тільки Розетка листя. Коли вже є сусліття, місто вже немає. Дуже важливими є косіння не вже зрізаних, не в пуп'янках і не в бутонах, тому що насіння здатне достигнути. Це означає, що це насіння проросте в рослини через 2, 3, 5, а буває і 15 років. Дуже дієво є викопування дієвлено є хімічні методи боротьби. Якщо зважено, розумно підійти до методу, безпосередньо на кожній конкретній ділянці, позбутися швидетника можна. Віталій Гаврилю каже, всього із міського бюджету цьогоріч взяли 765 тисяч гривень на боротьбу з борщівником. Розповідає, в обласному центрі здійснюють чотирьохразове косіння, на території Хмельницької тергромади – трьохразове. Цього року вже прийшли двічі всі локації, де росте борщівник по території міста, і по території міської територіальної громади прийшли один раз, цього тижня приступили вже в другий раз косити Борщівника. Віталій Гаврилюк додає, жителі міської тергромади можуть звертатися до відділу благоустрою міста у разі виявлення біля свого житлового будинка Борщівника. Через соціальні мережі до нас звертаються прямими дзвінками на наш відділ благоустрою. Ми реагуємо і зразу ж даємо вказівку щодо негайного вирішення. З За словами головного спеціаліста відділу з благоустрою міської таргромади Віталія Гаврилюка, косити борщинник планують до кінця вегетаційного періоду, орієнтовно до жовтня місяця. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.